Díky každému, kdo v kraji pomáhá porazit virus. Díky lékařům, sestrám, zdravotníkům, hasičům a všem, kteří se starají, abychom měli zase budoucnost. Díky těm, kteří se nechali očkovat, nebo se už objednali. Snad se zase brzy vrátíme k normálnímu životu. Pomozte ke změně i vy. Nechte se proto prosím naočkovat hned, jakmile to bude možné. Díky.